Сьогодні журналісти Суспільного побували, зокрема, у двох центрах масової вакцинації. На вулиці Перемоги у торговельному центрі «Амстор» близько 14 години щепитися прийшли двоє людей. З 8 години ранку вакцинувалися 69, каже лікарка мобільної бригади Зоя Воскобойник. «В достатній мірі охочий зробити вакцинацію зараз. теперішній час актуально те, що потрібно зберігати терміни вакцинації, тобто інтервал між першою і другою вакциною має бути такою, як повинні бути. Відомо вакцинація йде повним ходом. Друга вакцина візнав в інтернеті, яка поблизості і сюди прийшов. Необходимо для того, щоб виїхати за границю. У центрі масової вакцинації, розташованому у гіпермаркеті епіцентр на прибережній магістралі, опів на третю годину заповнював документ на вакцинацію запріжить Владислав. Дізнався від друга, який вакцинувався вже, а вакцинуватися вирішив, бо для своєї безпеки та. Зараз в наявності у нас є Pfizer, CoronaVac та Moderna. За сьогодні вже було зроблено до 2-ї години 18 доз, після 2-ї години і до 3-ї – 6 доз. Після новорічних свят ми працюємо в звичному режимі кожного дня з 8-ї до 20-ї години.